ابھی ایک بڑی عجیب و غریب جو ہے نا بات سامنے آئی ہے جس کی گرفتاری کو چھپایا گیا باقاعدہ اور اسے जा کیا جا رہا ہے وہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو عدنان نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس کا نام لے لیا ہے صبور بٹ نام اس کا اس کا ہے اور صبور بٹ کے بارے میں نہایت حیرت انگیز جو بات پتہ چلیے کا خیز عدنان کا یہ بیان ہے اگر آپ سنیں گے تو یقیناً آپ بھی یہ سمجھیں گے کہ کا خیز بیان بسم اللہ الرحمن الحمد ناظرین میں ہوں محمود حیدر سیل کوٹ والے کیس میں بات کرنا چاہوں کہ ایک اہم پیش رفت ہے سامنے آئی ہے جو ہم آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے اسے سازش کا نام دے رہے ہیں کہ یہ غیر ملکی سازش ہو سکتی ہے میں ملکی سازش کی بات نہیں کر رہا ہوں غیر ملکی سازش ہو سکتی سری لنکا جو ہے اس کے خلاف جو بھی معاملات رہے ہیں وہ را نے ایک پورا آپریشن لانچ کیا ہوا تھا سری لنکا کے خلاف اور ہم نے اپنے پچھلے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ یہ مدراس کیفے کے نام سے مدراس میں ان کا بہت بڑا ایک نیکسس تھا را کا جاسوسی کا نیٹ ورک تھا تو انہوں نے باقاعدہ تامل ٹائیگرز کو تخلیق کیا تامل ٹائیگرز نے وہاں پہ دہشت گردی کی وارداتیں کارروائیاں شروع کر دی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ جو تامل اقلیت تھی وہ جب تامل ٹائیگرز نے یہ معاملات کیے جو سنہا گروپ تھا دوسرا ایک خاندان سنہا اور تامل یہ دو خاندان ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں صنہا حکومتی خاندان ہے اور تامل اقلیتی خاندان ہے وہ اکثریتی لوگ ہیں جیسے انڈیا میں برہمن آپ لے سکتے ہیں اور انہیں آپ کہہ لیں کہ جنہیں شودر سمجھا جاتا ہے تو کچھ ناانصافیاں استحصال اپنی جگہ پہ موجود تھا جس کا فائدہ ہمیشہ دشمن اٹھایا کرتا ہے تو یہ انڈیا نے باقاعدہ اندرا گاندھی نے اپنی کاروائیوں کی طرف سے فارغ ہو کے جیسے ہی ادھر سے یہ فارغ ہوئی ہے انیس سو اکہتر میں بنگلہ دیش میں را کی بہت بڑی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ رہی ہیں اور میں مطلب ابھی جو راہ کی پوری کاروائی تھی سری لنکا میں اس حوالے سے مکمل ایک وی ویلاگ آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کے بعد کہ कि کس طریقے سے سری لنکا میں تامل ٹائیگر اچھا میں مختصر آپ کو بتا کہ گاندھی کے کہنے کے مطابق جو یعنی جب دوسرے میں گاندھی تو اس نے یہ کیا کہ اس نے باقاعدہ چونکہ اس سے پہلے جو حکومت آئی انہوں نے اندرا گاندھی کی جو شدت پسندی کی کاروائیاں تھیں انہیں نارمل کرنے کی کوشش کی پورا مند طریقے سے وقت گزارنے کی کوشش کی لیکن جب وہ اپنے دوسرے دور میں آئی اندرا گاندھی تو اس نے راہ پر بھی نہیں کیا اور اس لیے اعتماد میں جب تامل نے دوسری آبادی جو سنہا آبادی تھی ان پر تشدد کرنا شروع کیا بم بلاسٹنگ شروع ہو گئی اور جاتے جاتے فائرنگ ہو جانی دہشت گردانہ کاروائیوں کا جب آغاز ہو گیا تو جو آ, تامل تھے انہوں نے دوسرے جو سنہالی تھے انہیں مارنا عام تامل نے اور اس طرح یہ ایک سول وار شروع ہو گئی جسے سری لنکا کے سول وار کا نام دیا جاتا ہے تو بہرحال اس میں آگے چل کے پھر پاکستان کی فوج سے جب انہوں نے مدد مانگی تو پاکستان نے بھرپور مدد کرتے ہوئے آ, ان کی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تو بنگلہ دیش میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تو اس کا بدلہ بھی ایک طرح سے لے لیا گیا اور دوسرا یہ تھا کہ انڈیا کی بھارت کی جو مضموم مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہونے دیے اور یہی وجہ کہ سری لنکن ہمیں بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بھائی سمجھتے ہیں اور بہت بڑی بڑی کاروائی بھی جب ہوتی ہے تو سری لنکا کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ انڈیا کی کاروائی ہے اور بعد میں ثابت بھی ہوتی ہے کہ انڈیا کی کاروائی جیسے کلبوشن نے ایڈمٹ کر لیا تھا اچھا تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مطلب یہ مخالفت تو موجود ہے لہٰذا اس میں سازشوں کے تانے بانے بنے جا سکتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ابھی وزیر آباد کا علاقہ ہی وہ علاقہ تھا جہاں تحریک الباع کا دھرنا تھا اور وہیں پہ یہ سارا معاملہ اس کی لاش رکھنے کا معاملہ ہو گیا سری لنکن کی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 بات پتہ چلیے تہلکہ خیز عدنان کا یہ بیان ہے اگر آپ سنیں گے تو یقیناً آپ بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ تہلکہ خیز بیان ہے کہ سبور بٹ صرف تین دن پہلے آتا ہے وہاں پہ اور آپ یہ بتائیں کہ جتنی باتیں ابھی تک ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ وہ جناب مینیجر کا رویہ ایسا تھا مینیجر کے معاملات ایسے تھے مینیجر کا یہ تھا مینیجر کا وہ تھا سبور بٹ کے اور وہ وہ سب بیکار ہو گئی نا باتیں سبور بٹ کے بارے میں یہ پتا چل رہا ہے کہ تین دن پہلے سبور بٹ نے جوائن کی ہے راج کو اور تین تیسرے دن یہ واقعہ پیش آیا اور اسی نے یہ سارا شور مچایا اور وہ سلسلہ کیا اور باقاعدہ دنان کے بیان کے مطابق آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب اسے تشدد کیا جا رہا تھا تو لوگوں کے ہاتھوں میں پٹرول کی بوتلیں موجود تھیں پکڑی ہوئی تھی پٹرول بھر کے یعنی کہ اسے جلانے کا پلان ریڈی تھا وہ جو تین دن پہلے سبور بٹ آیا تھا فیکٹری میں اس نے پورا پلان تیار کر کے وہ سارا سلسلہ کیا اب اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا گرفتار ہو چکا ہوا ہے لیکن اس کی گرفتاری کو بام نہیں کیا گیا کوئی قانونی مجبوریاں ہوں گی بہرحال وہ میں میں بھی اگر یہ بات کر رہا ہوں تو اس کے نی جی ٹی وی کو انٹرویو کے بعد بات کر رہا ہوں جس نے یہ بات بتائی حتا کہ جو پولیس نے پوری ایک وہ دی ہے لسٹ جو میڈیا کو جاری کی اس میں بھی سبور باٹ کا نام نہیں دیا گیا وہ جو تیرہ لوگ ہیں ان تیرہ لوگوں سے ہٹ کے ہے سبور باٹ تو یہ جو بات ہے کہ تین دن پہلے ایک شخص آتا ہے اور جو کام سالہ سال سے نہیں ہوا کہ سالوں سے وہ کام کر رہا ہے پاکستان میں اس فیکٹری میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا اور اچانک تو یہ بالکل آپ لیں کہ مہرے تصدیق کرتا ہے یہ ہم تحقیقات سے ہٹ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تین دن پہلے ایک شخص آتا ہے انڈسٹری میں اور آ کے تیسرے دن رائٹ تیسرے دن وہ شور و گوگا کر دیتا اور کچھ لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں تو یہ یقیناً تانے بانے جا کے بھارت سے ملتے ہیں اور یہ ایک بڑی سازش تھی جس میں بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کامیاب رہا ہے کہ پاکستان کو ایک انتہا پسند دہشت گرد قوم کے طور پہ انتہا پسند مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان ڈسکس ہونا شروع ہو گیا نیوز ویک نے اپنے ٹائٹل پہ باقاعدہ دنیا کی خطرناک ترین قوم کی حیثیت سے پاکستان کو لکھا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی انتہا پسندی ٹھیک ہے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسندی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو بالکل ہے ایک طبقہ ہے کہ وہ صحابہ کے نام پہ جو ہے اسی طرح اسے لیتا ہے اور ایک طرف مطلب میں یہ شیعہ سنی کی بات آئی ایم سوری ہمیں نہیں کرنی چاہیے اب ویسے بھی ایک مفامت کا دور چل رہا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد ایران اور پاکستان اور جو ہے کافی ایک مفاہمت والا معاملہ شروع ہو چکا ہوا ہے بہرحال میں یہ جو مختصر سی بات میں نے کی ہے اور اس کا جو ہے مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ سبور بٹ کا جو معاملہ ہے کہ تین دن پہلے آتا ہے اور تین دن کے بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو سالوں میں کبھی نہیں ہوا اس فیکٹری میں انڈسٹری میں تو اس کے پیچھے یقینا کچھ ہے کیا راز ہے اس کے پھر وہی اندرونی اور بیرونی ہاتھوں کا معاملہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ہی کوئی ہاتھ ملوث ہیں یا بیرونی ہاتھ ملوث ہیں یہ تحقیقاتی ادارے ہی اس کا پتہ چلائیں گے لیکن اکثر ایسے معاملات جو ہیں فائلوں میں گم ہو جاتے ہیں اور عوام انہیں جاننے سے قاصر رہتی ہے ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو مل سکیں خدا حافظ